Ma loen teile raamatu Anu ja Sipsik, mille on kirjutanud Eno Raud. Esimene lugu. Sipsik ja kevadised veed. Päike hakkas iga päevaga ikka heledamalt särama. Lumi sulas ja väljas oli juba päris soe. Sellel kohal, kus enne seesi sanu ja mardi tehtud lumemenn, oli nüüd suur, suur veeloik, just nagu mängujärv. Igal poole uuel oli veel loike ja lompe ja need kõik olid just nagu mängujärved. Ja nende loikude ja lompide vahel poolasid tillukesed veenired mis olid just nagu mänguad ja jõed. Mõnes kohas oli lumi juba päris ära sulanud ja maa oli paljas, aga mõnes kohas oli veel näha ka valgeid lumemägesid ja lumesaari. Üldse oli õuel kõik väga huvitav, aga toas oli isegi natuke igav sest Anu oli kõik oma mängud ära mänginud ja ei teadnud, mis edasi teha. Mis sa arvad, Sipsik, mis me nüüd tegema hakkame? küsis Anu Sipsiku käest. Ma arvan, et me võiksime õue minna, ütles Sipsik. Ma olen terve talve toasistunud istunud ja ei mäletagi enam, mis moodi õues on. See on tõesti hea mõte, ütles Anu, aga me peame ju soojalt riidesse panema, sest kevadel võib kergesti külmetada. Sipsikul sooja riideid ei olnud, aga Anu võttis oma punase rättiku ja mässis sipsiku hoolega selle punase rätiku sisse. Siis pani Anuga endale uue riidet selga. Vaata, et sa ennast väljas märjaks ei pritsi ja et sa saab, et vett täise aja, ütles ema. Märjalt võib kergesti külmetada. Anu aga ütles emale, et ta ei pritsi üldse vett ja et ta ei lähe üldse loikude sisse käima. Nüüd läksidki Anu ja Sipsik õue. Anu pani Sipsiku maja seina istuma ja ütles... Vaata, et sai külmeta. Kevadine soe on petlik. Kui mängida ja ringi liikuda, siis ei külmeta veel nii kergesti, aga kui ühe koha peal istuda, siis võib kevadine tuul läbi tõmmata. Õues oli tõesti väga huvitav. Anu võttis oma mängu labida ja hakkas kevadvetele vetele teed tegema. Ta kaevas mängu ojasid laiemaks ja mängujärvede vahele kaevas ta veel uusigi ojasid ja jõgesid. Ta kaevas kõhe suure kanali, mis oli sirge ja sügav ja milles vesi väga kiiresti voolas. Siis korjestab hubulti ja pani need puupulgad vette sõitma ja puupulgad sõitsid just nagu väikesed laevad siis Anu muud kui mängis ja unustas Sipsiku päris ära. Aga Sipsik istus maja seina ääres ja tal oli seal väga paha olla. Anu ei pannud tähelegi, et otse Sipsiku pea kohal maja räästa küljes oli jääpurikas. See jääpurikas hakkas tilkuma Ja kõik tilgad kukkusid siipsikule otse pähe. Mida rohkem päike paistis, seda rohkem jääpurikas tilkus ja siipsik oli kangesti hädas, sest tal polnud ju mütsigi peas. Ja kui anu viimaks mängimise järele jätis ja siipsiku juurde läks, siis ta nägi, et siipsik oli kuhe päris märg. Võne sipsik, ütles sanu, me peame ruttu tuppa minema, märjalt võib kergesti külmetada. Ta võttis sipsiku ja jooksis tuppa ja pani sipsiku radiatori kõrval istuma, et sipsik seal sooja, sooja saaks ära kuivaks. Võteid, sa nüüd hoigeks ei jää, muretse sanu, Hoige on väga paha olla. See, kes haigeks jäi, oli hoopis Anu. Ja Anu jäi nii haigeks, et pidi päris voodisse heitma. See on küll imelik, ütles Anu sipsikule. Sina said määriaks, aga mina jäin haigeks. Kuid sipsik arvas, et võibolla sai ka Anu kevade vettega mängides natuke määriaks, Jäi pannud kanges mänguhoos tähelegi, kuidas kevadine tuul läbi tõmbas. Anu jäi kohe kauaks ajaks voodisse. Aga et Anu ligav ei hakaks, istus Sipsi kakna ja jutustas Anule, mis väljas näha on. Ta jutustas, kuidas lumi kõik ära sulas ja kuidas puude otsa tekkisid pungad ja kuidas pungades tillukesed lehed välja tulid. Ja ta jutustas veel, kuidas rohi iga päevaga ikka rohelisemaks läks ja kuidas isegi üks kirju liplikas aknadakant mööda lendas. Kui Anu jälle terveks sai, oli rohi juba päris roheline. Puulehed olid juba päris suured ja kirjad ja valge liplikas lendas kahe kullase liplikaga koos. Nüüd läksid anu ja sipsid jälle välja mängima. Aga kevadvetega nad enam mängida ei saanud, sest kevadveed olid juba ammu kõik kuhugi ära voolanud. Selle pärast... Mängisid nad hoopis teisi mänges.